Єлизавета говорить, що давно мріє стати дизайнером. Тому вирішила вступити до Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну на професію кравця. Любила якось якісь роботи, малювати, якісь наброски, як можна так сказати. І тому, коли я дізналася про цю професію, про це училище, я дивилася, як вчаться тут студенти, і мені дуже сподобалось. Щодня до приймальної комісії учні ще звертаються абітурієнти особисто або онлайн. Якщо раніше цього не робили, то ми можемо на сьогоднішній день приймати документи вступників по електронній базі. Навіть продуманий механізм на сьогоднішній день для дітей, які не можуть забрати документи із певної території, яка знаходиться під окупацією, Міністерство освіти продумали механізм подачі документів, і якщо документа про освіту немає. Абітурієнти можуть у режимі онлайн отримати консультацію щодо умов навчання та обраної спеціальності. Членкиня приймальної комісії Маргарита Тищенко розповідає потенційному здобувачеві освіти про особливості навчання на спеціальності фотограф-адміністратор. Навчання на професію фотограф-фотороботи-адміністратор триває півтора роки. За час навчання ви дізнаєтесь, як фотографувати на професійну камеру, як працювати у професійних фоторедакторах, як знімати в різних режимах, як знімати зі студійним світлом та як е, працювати з кольором. Приймальна комісія працює протягом всього календарного року, але до 1 червня ця діяльність полягає в інформуванні потенційних здобувачів освіти про можливості та особливості закладу. А виключно з 1 червня приймальна комісія відкриває двері для подання документів. Ми приймаємо документи до 1 жовтня 2022 року. До 1 жовтня приймаються документи тому, що інколи групи не набираються повністю до початку навчального року. 4985 нових здобувачів освіти планують прийняти цього року до професійно-технічних навчальних закладів в області. воєнної, коли почнеться час, ми розуміємо, що для країни потрібні будуть професійно-технічні, Професії там зварники, будівельні професії, трактористи. Я сподіваюся на те, що після того, як закінчиться війна, то кожна людина, виходячи з депресії, особливо жінки, вони теж захочуть і піти до перукаря, захочуть піти до кравця, як і в цьому закладі. Тому всі професії будуть актуальні. Також передбачається запровадження короткотермінових курсів для набуття часткової кваліфікації. Ну, наприклад, якщо людина не має змоги, вона отримала вищу освіту в певний час. Зараз з певних проблем вона не може працювати за своєю спеціальністю, а хоче працювати з іншою, тільки вже не за спеціальністю, за професією, вона не може вчитися певний період, бо доросла людина, наприклад, три роки, там чотири роки, вона може провчитись місяць-півтора місяця для часткової кваліфікації, наприклад, виготовлювач піци. І вона спокійно може потім працювати в, там, в кафетерії. Департамент щотижня моніторить стан готовності закладів до роботи з 1 вересня. Передбачається, що майже всі вони здійснюватимуть навчання у режимі офлайн. Тобто хлопці і дівчата вчитимуться в аудиторіях. Федір Бондар, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.